Dan Voiculescu, ataclar are subliniere Bogdan, trimitere la relațiile cu cei din conducerea SREI. Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizări pe tema presupuselor sale relații cu statul paralel. După ce Sebastian Ghica a afirmat că Voiculescu se întâlnea cu maior Sublinieră I.Coldea, mogului contraatac. Am rugminte la Ghic, etc. Se spun public unde i când am văzut eu cu maior, coldea sau Covesi.